Vi går til naturfagstekster, som eh, er en gruppe som eh, veldig ofte inf serverer informasjon som, man, som krever kritisk vurdering, og det står om naturfag eh, lesing av naturfag i læreplanen at det inkluderer kritisk vurdering av hvordan informasjon fremstilles og brukes i argumenter, blant annet gjennom å kunne skille mellom data, antakelser, påstander, hypoteser og konklusjoner. Eh, og det handler også om å lese nøyaktig, for naturfagstekster er veldig ofte veldig sammensatte, de består ikke bare av løpende tekst, Det er veldig ofte sammensatt av tekstbokser, og figurtekster, billedtekster, eh, ja, for eksempel sånn som denne, om Freia-fuglen, som eh, forteller historien om hvordan den havnet på, hvordan marabou havnet på Freia-sjokoladen. Det var en tegnekonkurrans og en sørgelig ende for han som vant for han eh, drukten til når han skulle bruke pengene på en båtreise for eksempel. Men det er underordnet akkurat her. Det, det spørsmålet som jeg vil vise dere här. det er, eh, vad er grunnen til at Marabou-storken er fredet? Og hvis man ska tänke- eh, hva man tror, hvorfor er en fugl fredet, og ikke leser så nøyaktig hva som står i teksten der, så kan man for exempel tenke at den er utrydningstru, det er ganske vanlig årsak til å frede fugler, eller eh, siden dette handler om eh, freja fuglen at den er beskyttet av selskapet Freia, eller at den har status som nasjonalfugl, eller at den gjør nytte for seg. Og det riktige svaret, det finner man i Eh, billedteksten, for der står det, eh, og det var det 45% av elevene som oppdaget når de fikk eksempel der, der står det «Marabostorken lever av døde, råtnende dyr, så den er nyttig og fredet som renovasjonsfugl». Jo mer sammensatte tekstene er, jo vanskeligere er det, vanskeligere er det å orientere seg i dem. Og dere ser at det er ulike distraktorer, som vi kaller det, for å distrahere elevene til å svare feil, som er plausible her og som elevene har valgt fordi de enten har bare antatt noe som de tänker att det er sikkert sånn det er. Så det å lese nøyaktig er egentlig ganske viktig. Dette er en text som var med i Nasjonalprøve for noen år siden, eh, som viser da haien og hvor mange det er som blir utsatt for hajangrep på en del andre ting. Det er en typisk eh, text som består av nesten ikke noe løpende tekst, men som er ganske vanlig også, og som man finner ofte når man eh, søker på nettet, så finner man sånne sammensatt tekster, og i andre publikationer. Og her er altså spørsmålet, hvor mange mennesker ble drept av hai utenfor kysten av sør i 2006? Um, og da må jeg forstørre det litt for dere, tror jeg. For her ser dere um, um, svaret på en måte. Ser du hvor mange som ble drept av um, hai utenfor kysten av sør i 2006? Jeg hører noen mumler, ingen. Det er riktig, fordi det er, eh, hvis man ser på de andre framstillingene der, så står det dødsfall i eh, parentes, og det står alltid spesifisert hvis det er dødsfall av angrepene. Så det er altså fire hajangrep, men ingen medførte dødsfall. Og da må man da må man trekke konklusjoner og tolke om man må lese nøyaktig, det ser at det var det faktisk 71 prosent som svarte 4. Det var ikke de beste leserne. De beste leserne var i den gruppa som svarte ingen mennesker. Å reflektere kritisk, dette er en annen tekst, som, eh, hvor vi ha, hadde lyst til å stille et spørsmål som vi lot vær. Det var vanskelig, men eh, det spørsmålet Ser dere der? Vet vi sikkert at jorda hadde to måneder? Og for å vite noe sikkert så må man jo lese hvordan er denne vitenskapelige informasjonen fremstilt? Er den fremstilt med henvisning til fund som forskerne har gjort og som kan etterprøves? Er det publisert? Hvordan er det formulert i teksten? Og, eh, her er, tror jeg faktisk jeg har gjort dette litt større, det håper jeg. Ja. Jeg har gulet ut, det er man må finne bevis for at det kanskje, altså at, at dette vet i de, sier forskerne, er det bra nok bevis? Nå hevder to forskere, det er forløpig ganske vagt, er det ikke det? At det kan forklares. Forskerne tänker seg, ja, men kom igjen da, hvor, hva har de bevist det? I følge forskernes modell, okay, de har laget en modell hvor de tänker seg at det kan være sånn, hvordan forskerne tenker seg, det er faktisk ingen beviser her for at dette er vitenskapelig hållbart. men det er en interessant eh, begynnelse på en teori kanskje, men eh, når man leser vitenskapelige tekster, og detta er populærvitenskapelig, dette er fra illustrert vitenskap, eh, som elevene etter hvert leser ganske mye, så må man være veldig opps på og være kritisk når det gjelder framstillingsmåte, eh, fordi disse forskerne kan jo ikke bli tatt for juks ved å påstå at de faktisk vet det, når de bare har tenkt seg det og laget en modell. En annen utfordring med sammensatte tekster, det er å lese nøyaktig eh, allt som står i, i teksten. Og dette handler om hvor mange klokker på Sydpolen. Hva slags klokkeslett ska man bruke mitt på Sydpolpunktet? Eh, det står mye om det i teksten, men det er kartet här som, eh, som jeg skal forstørre litt mer for dere som gir svaret. For der står det, en forsker som befinner sig i Tyskland ringer en kollega som jobber på en forskningsstasjon i Neumeier, övers på kartet, der får de henvisning til det, klokka 17 tysk tid. Vad er da klokka på forskningsstasjonen Neumeier? Og det handler om å lese nøyaktig. Der er det Neumeier, og der står det noe informasjon som ser sånn ut, som jeg har forstørret for dere her nå. Forskningsstasjoner i Antarktis stiller klokka etter ulik sonetid, og så står det da sonetid i heimlandet, dette var en tekst som var på sidemålet for deg som har bokmål som hovedmål, sonetid på avresestan og sonetid på oppholdsstaden, og Neumeier har en oransje sirkel, altså er det sonetid i heimlandet. Og det betyr at når han ringer til en kollega som er, klokka er fem i Tyskland, så er altså da sonetiden på Neumar også 5. fem. Ganske vanskelig oppgave, da. det er det. Og det var en åpen oppgave, det typiske feilsvaret var klokka elve, for de ser liksom bare, her står det elve oppi her, eller tolv står det på Neumar, elve ja, eller tolv har de svart. Um, det betyr jo at de leser unøyaktig, men her er det mye informasjon å holde styr på. Jeg glemte figurteksten. Og her kommer ehm verden tett og tønn som øysem også eh, viste så vitt. Eh, men jeg skal visste løs oppgaven. Eh, for den ehm er sånn, hvilken påstand om de hvite områdene på kartet stemmer? Og da får eh, ele elevene eh, se. Ser dere hva hvordan kartet er? Klarer dere å se hva som står her? vad de, de rød og blå feltene betyr. Ser dere det? Ja, fint. For det er ganske uvesentlig. Eh, A. Det mangler oppdaterte befolkningstall for disse områdene. For de hvite også. Der her det bor færrest mennesker. Der er her flesteparten av verdens befolkning bor. Det er store øde områder i disse landene. Er dette egentlig en regneoppgave? Det er det noen ganger. Altså, det, er, det er litt tålforståelse du må ha for å, for å skjønne dette, at når det står at 5% av verdens befolkning bor på de blå områdene, og 5% bor på det røde området. Hva er det da som er riktig om de vita? Resten. Og det var det eh, 37% av eh, elevene som klarte, men ikke flere. Vi har også gjort et ganske morsomt experiment med denne teksten her. Vi, det var snakk om øyebevegelsesstudier og, og sånn, og det har vi gjort med denne teksten. Her har vi eh, brukt sånn øye-eye-tracking, som det heter. Uh, på to personer som leste denne teksten i de første 20 sekundene med den oppgaven som de fikk uh, nå, men uten svaralternativene. Bare sånn hvor uh, nei, ikke hvilken påstand eller hvor eh at du koste fikk oppgaven. I hvert fall skulle de uh, fall skulle de lese for å gjøre den oppgaven i 20 sekunder. Og hvordan leste de da? det da ganske to ganske forskjellige mønstre i i de to leserne. Den ene, den første til den turkise, altså dette viser jo da hvor har øynene gått hen, og der hvor det er store sirkeler, det betyr at der har personen oppholdt seg ganske lenge, og så hoppet rundt, begynner her oppe og går ja, opp og ned og runt. Denne går ikke dit i det hele tatt, begynner her og går sånn, og leser veldig nøyaktig selve teksten. Den ene er en erfaren leser, det andre er en gjennomsnittlig åttende klassing. Hvem er hvem? Jeg kan si det. Dere kan gjette i dere. dere. Den erfarne leseren er den turkise som skjønner at her er spørsmålet å finne noe om disse områdene, går veldig mye fram og tilbake her, prøver å lese litt her, men kikker rundt i, i teksten og svare riktig. Den grønne er en gjennomsnittlig åteneklassing som egentlig ikke klarte å svare riktig heller, men som går rett til den løpende teksten og styre på der noe voldsomt og, og tenker, som, den forskningen til Anne Løvland den gjelder fortsatt at elever har sterk tiltro til den skriftlige framstillingen, altså til verbalteksten, de tror ofte ikke at det ligger vesentlig informasjon i tekstbokser og billedtekster og illustrationer og bilder og tabeller og sånne ting. Så det, den, den